Породілля Віта красій народжувала вдруге. Каже, не очікувала народити у новорічну ніч. Дівчинка, ну, все супер. Почувається чудово, хоче скоріше зустрітися з братиком, з всією сім'єю, бути вдома. Ну, відчуття такі, що про новий рік в цей момент не думаєш. Думаєш тільки про народження своєї дитини. І відчуття це краще, ніж святкування нового року. О на першу ночі 1 січня 2022 року народжувала породілля Тетяна. Говорить, ім'я для дитини обрали одразу. Хлопчик назвали його Рома. Ну, не знаю, напевно, це найкращий подарунок у новорічну ніч, який міг би бути. Всього у новорічну ніч у міському перинатальному центрі народилося 10 дітей вагою від 3,5 до 4 кілограмів, розповідає директор медзакладу Андрій Ропотан. П'ять хлопчиків, п'ять дівчаток. Пологи пройшли, не всіх. Нелегко були й оперативні втручання, але, слава Богу, всі дітки біля мам. У 2021 році породіль стало менше, на відміну від минулого року, говорить Андрій Ропотан. Тому що ми приймали хворих вагітних на ковід, це обмежило наші можливості. Дані допомоги близько 400, породіль менше стало, ніж було в минулому році. Андрій Ропотан каже, за 2021 рік в міському перинатальному центрі народилося 2300 дітей. Щорічно сьомий рік поспіль міська рада чотири рази на рік вітає породіль, розповідає хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Ми вітаємо всіх породіль, які народжують новорічну ніч. Крім того, вітаємо породіль, які народжують на День матері, на День вишиванки, ну і на День міста. В обласному перинатальному центрі у новорічну ніч народились двоє дітей, говорить його керівниця Лариса Притуляк. Першим народився хлопчик, чим ми дуже тішимося, бо, говорить, хлопчики хлопчики легкі на руку, і друга дівчинка – двоє новонароджених, доношених, гарних, здорових дітей, які нормально себе почувають і готуються вже з мамами додому на виписку. Дитинка одна була 3,5 кг і одна – 3,2 кг. За словами директора Хмельницького міського перинатального центру Андрія Ропотана, загалом у 2022 році станом на 4 січня народилась 31 дитина. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.